Я прошу всіх заспокоїти. Я думаю, що ми розпочнемо, так? Я... Я... Пет... Отець Петров. Отець Дорогі браті і сестри, сьогодні зібралися. Я пропоную, я думаю, отець що на телефоні, щоб люба справа починає стати з молитви, щоб стати всім молитися. Перед нами сьогодні і серце нас. Ми святої зверніть і спаси благої душі наші. Слово отцю сину, що помолу ковинині по цих часів, на ріки віками, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Дякую всім. Дякую ми Давайте, кто Давайте, хочет, кто-то хочет, на магию взять, я хочу сказать. Что-то есть, так руку и еще мы поговорили. Нет? Что-то у нас питання дуже коротко, ми не будемо, я розумію, що. Ні, то я вам просто розпотім. Я вам calculation... я... я... не... скажу, що я хочу сказати, потім перепечатися. Давайте, ви ж попросили, культурно. Я ні в комусь нікого не ображу культурно, спокійно, якщо можна. Одне питання. Зібрання парафіяльних збоїв чи я зброю громад. Питання. Парафія. Парафіяльно якої релігійної громади? Ні, якої релігійної організації громади? Ваший? Наший. Скажіть, е хто перебував в канонічному послугу на стоятий? Секундочку, я вам задам запитання. Хто відноситься до парати? Ця... До парати членів регійної громади. які Ти, всі жителі, які, які проживають, з'їздно до цих приєдниці, які проживають у даній парати. Отець просто сам, так? Можна я щас дивіться, людина? Я не проти, ми ж не шоу робимо. Та, знаєте людину Пани, что там с Це ви не сказали юрист, а саме ровної керпічі села. Але я сказав, я вам скажу, я, я священник з Крила Калинина, в Харашанському, він у цих кілька районах розслав, бувший священник Московської церкви. Ага. Щоб ви знали, не я вам скажу одне, бувший, але скажу одне, що отець Васнеслав, ви напроводите всіх людей, ходите напроводить, ні, так... ти ходи, ходи, ходи. Ти до питання, не до вас. Я не нас питаю. Я священник. Ми усі ходимо. Вони до вас питають. Я не до вас питаю. Я питаю священник. <рире> питання не до вас. Питання я не до вас. Читайте. <рире> я, я запитаю. Отець просте Не Ну це питання, дайте. Подождіть, Це пане Петро. Я не так спостерігаю. Сторона засоба, громада спостерігає. Ромада. Я не так спостерігаю. Я не так спостерігаю. Я не так не Я не надало вчасно суддя слово я ще і хочела, чому ми тут Я вас розумію, ви ж мим це правильно говорите. Ви <говори> те що ви вийдеш, це спокійно, Пане Оксана, ви нормальна людина. Мочицько, запитання до вас. до вас. Тут парахуян. Отець Ростислав, перше запитання. Ні. Перший запитання, я не до вас. Я до Ростиславу. Ні Я до Ростиславу. Я, я, я, я ставлю за питання. Я ставлю за юриста. Питання до юриста. В отець Ростислав. Ходив на на всі групи.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 Можна так випрямити звір. Отець, отець, отець. Це не кримінально. Це не кримінально. Це не кримінально. Це не кримінально. Це не кримінально. Це не кримінально. Це не кримінально. Це Який бардак? Бардак. Барда. Зараз... Бардах... Ви навіть на судові рішення Бардах, ви не була. Ви не явилися на судові рішення? Ні на одне? Вас запрошували, по вашому питанню. Зараз суд, суд ваше рішення вхили. Обласна рада дала рішення, що ваше рішення. Правду сказали. Правда? Бо, не Чуєте? Не обманюєте. Я вам задав запитання, ви відповідаєте. Ви не відповідаєте. Я не обманюю. Де де я вам задам этот вопрос. Этот вопрос слабый будет. Что-то там что? Этот вопрос. Мы Я Вы Ехали с ней Субтитры ладно. DimaTorzok у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 Я хочу, чтобы вы Я хочу, чтобы вы Я хочу, тоже в Голова що прописана за батюшка головує. чи бордяни з горами? є не так. Це не так. Це не зборами, Це не так. Це не так. Це не так. Мне 43. Это мама принесла вещь. Сейчас будет характер. Здесь загруппи. Я могу сегодня, конечно, не знаю. Держите. Я же говорил, нет. И ни, как моя сестра пора. Я специально читала. Хочу передачу. Так. так? Смотрите музыку, включайте музыку напрямую и надпендую signers. Как, всего передвигorang, вообще не могу. Чтобы вы простоゆ Estudio diretri feito contrž посмотреть наök, не является Exactly. <laughs> У 90-му році до розвалу Союза. Нас дана була грамота, тобто Томос, з якої ми дана дама, грамота Томос, тобто якої ми відділені від російської церкви. І нічого не має російська церква до нашої церкви. Ми з 90-го року українська православна церква незалежна. Ми вийшли з цього скульптура. І зараз на час іти по по цьому помістиню. Де ж? До Турецького. Нам треба бути українською центр. Для належної духів. І саме по надцісний Це повністю Славянський, на, на якій починалася молитва з крилами на Київських На Київських горах. А єдина єдина На, на російській чи українській мові є молитва. На плеклоносців тільки молитві. Це е, мова розмова. Це не розмова. Я не співчую. Я вас люблю. Я вас Я вас люблю. Я вас Я вас люблю. Я вас люблю. Я Я Я неправильно вони не повинні бути українською незалежною не, не московською Так, Кожна людина, займається своїми <смех> справами. <смех> Хтось <смех> займається Батюшка, я випачаю. Головуй, тихай. Головуйте там не так Висі. Але вони втягують. А хто баять це переробляє? Кто ж це Я вам розкажу правду. ви не застосували в себе? Що ви не застосували наявні можливості? Досить. Слухайте, скажіть, будь ласка, на якому балансі наш церква живиться? На Люди на цирку. На цирку. Ну, за закон да. да. да. я, на на я. чи я. Я. Я. Cellul... я це роблю? Я хочу. Я не хочу. Я Ні. хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не Я не хочу. Я Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я Я хочу. Я Я хочу. Я хочу. Я Прикоржание, если мы будем вставать, не красные, не красные, это прикоржание Я не а прикоржание. Я хочу, чтобы кто-то нас был в в в Мені доказували, не така Михайлівська церква, вона належить вам. Правильно? І якщо теж є така монополія Бога, чому Почему? мають чому і чому чому церква має належати тільки вашій сім'ї? Чому не тільки you may be Что-то очень желательно. Є відповідний номер, і є керівник цієї релігійної організації, ось. Також документ, кому цікаво, дійсно хоче розібратися в справі, ось. Також, це старий Вихард, як тільки вона реєструвалась. Також, ще 95-й рік, покажіть, де тут лосковський патриархат. Далі. Також є статут зареєстрований. Також є статут, безпосередно, цієї релігійної організації. Що таке збори села, і що таке парафіяльні збори? Парафіяльні перевожу на просту мову церкову. Чого я можу переводити як кандидат юридичних навпачів? Парафіяльні збори церкові. Є чітко визначено, хто такий член релігійної експлуги. Ну, я зараз покажу це спокійно, якщо я вам не потраплюся, то питання. Але ж, я надію, я, я, я, я, я, я, я просто спільшу, з вами ще я, дві хвилини, ще, ще дві хвилини, хвили. Я з вами як нормальними. менеджка, ще дві хвилини. Хвили. статут, статут э, релігійної організації з 1995 року, також є оригінал тут у нас, і хто, ну, хтось може сказати, роздрукований, оригінал з печатками. Покажіть також, де тут Московський патриархат, хоч десь, ну, причастись. В цьому є законодавство, яке регулює питання парафіальних зборів. Це називається Закон України про свободу совісті та релігійні організації. Як ось у сказав, в Конституції нема за цей слова. В Конституції тільки стаття 35, яка зазначена, що церква від'єднана від держави. От. І ці всі питання регулюються відповідно. Та ви помовчите. Ви все будете командати в Іванор. Відповідно до закону України, конкретно абзацу 2 та 4 закону України, про свободу совісті та релігійного організацію. Стакону України. Там чітко зазначено, що парафіалі збори відбуваються відповідно до статутів релігійних громад. В цьому ж статуті, це так само воно в'їзді і по всьому. У місцевого самоврядування, закону про службу службі, у місцевого самоврядування, статут е, громад ну на сайті так само тут. в цьому статуті конкретно, який зареєстровані українськими державними органами. Пункт Г, частини е 4. Так, 14 розділу 2 статуту, зазначено, що самоназваний скрутгай парафіяльний звід сам володіє Аналогичная норма вместится и в статуте Турк Убран-линия, это зарествована Державная администрация, эти это не самі ми Малибаловича э, И мы э, так вот сам можем эксплировать, а в пояснили вы с 5-го уроку вам уже сказали Понимаете, Ну послушайте, не ну я документы принес, вы мне что-то <по> ставите с телками Нет, это не с телками, это же я скажу Доказати, доказати. Далі. Е, статут. Статут від 27 травня 2022 року. З останніми змінами і доповненнями. Е, до обов'язків настоятеля, це розділ 8 у нас, до обов'язків настоятеля, тобто, до обов настоятеля, пункт є, частини 15-го року, Скликання характерніх зборів та воювання на них. Саме настоято. Це дивіться, відповідно до закону. Це на виконання вимог статті 8 закону Крині про свободу совісті та релігійної організації. Вам зараз, я докажу, ну ви піднімете, дайте я скажу. Я, щоб ви. бачу, я бачу, я бачу. Поставити питання. Е, е, вам зараз Mm -hmm. ee, під час війни розказали, що це московська церква, що це московські попри. Не для того, що вони хочуть спасти там ручі, маленькі таласи, а для того, щоб просто мене відбувати. І свою структуру це все буде нас. Тому що, розумієте, ті люди, які ходять в цю церкву, ну, є люди, які допомогуть. Батюшка може або Я прошу, я сподіваю. Розумієте. Як ви, як ви, так як я знаю це питання, це взагалі церква, сателліт церкви. Тобто їх китайство, поки я розуміння, прича... вони не дійсні. Тому що, так, да, вони не, не дійсні. Да, да, да. я не буду зараз вдаватися, просто якби я, я ви шо, щас, не, не ще Це с... А на вас взагалі саду немає, бо ви ніхто. що, я для то кажу Тільки пошвидше, Дивіться, я розумію, вам дуже не подобається, ви барите до одного, що це лосоцький попився, таке, ну, то це і погано. Ну я принес вам документы, да, да, да, скажите, это не обязательно стоит сослужить, как вот я уже сказал. Я не все Тобто, сказал. То есть не обязательно стоит... Существувание чего-то первое, и вас чего обманули. Это первое... того, чтобы заводят камеры. И те люди, которые ходят до данной камеры... Сюда, ты не давай. Сюда, ты не давай. Ты не давай. не Предydu要... Люди, которые помогали, могут. Я покажу. Вы думаете, что... Вы снимаете А я покажу мне. Я не Я Я Я Я Я Я здобувала російські зеверогані, на цьому місці. Тому що Росія отримала якась в яка бійзах колосальні території з передової нації, яка вміє воювати, яка знає за когої. І всі ті здобутки, які отримала, від виявлення України, територія Лотип-Оріану, це зробили руками Закалівських козак. Але зараз руколідник віде, з тих даних, які я знаю, що Москва за рахунок українських товарів отримали більше 5 мільярдів гривень. Я можу це доказати, що це БМК А ви теж мовці? Не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 Я понял, что японцы возвращаются правильно. А він, що я виминаю, що я так платаю? Ну, добре. Баси персонаж. Не знаю, що от говорити. З мене буде стало гірше, ніж як ти приїдеш. Бачиш? Я думаю, що І що це от? Ну, так.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 А ти як замка? Ні, ні, це ворогя! Це ворогя! Це ворогя! Це я Це ворогя! Це ворогя! Це ворогя! Це Це ворогя! Це ворогя! Це ворогя! Це ворогя! Це ворогя! Це ворогя! Це ворогя! Це ворогя! Це ворогя! Це Це ворогя! Це ворогя! Це Дорогі Ви визнаєте чи не визнаєте цей статут? статут? не чуємо, мови! Ви побачили все, висновки зробили, зробили, правильно? Так. ми будемо ввали церкву ламати, як Питання. Чому, якщо Ви дійсно українська церква, Ви так противиться переходу на українському обслуживі, бо Ваше завдання За проголювати різні вірні на сьогоднішність. Ні, а запитання, чому ви? чому ви не Чому винесуться Sure. Yeah. Иван упорствует. Иван упорствует. в упорствует. Иван упорствует. Иван упорствует. Иван упорствует. Иван упорствует. Иван упорствует. Иван упорствует. Иван упорствует. Иван упорствует. Иван упорствует. Иван упорствует. Теперь есть, если можно, он останется. И с нами на нашем сайте будет. Я хочу. Я здесь просто подписаться. Ну, ну ты что? Ты слышишь, я хочу. Это же я хочу. Не печаль. А без этого, ты не можешь.